Samarbeta smartare. Det här är en liten guide till digitala verktyg som kan underlätta för dig när du jobbar i grupper, i projekt och för diskussion kring dina studier. Jag heter Alistair Krillman, jobbar på biblioteket i Kalmar och är specialist på elärande. Med andra ord, allt som ja, att använda datorer och nätet inom utbildning. Jag, finns, eh, jag är ganska lätt tillgänglig via e-post eller via Twitter och mina bloggar där jag bevakar det som händer inom e-lärande i hela världen och försöker förmedla det till lärare och studenter. Men det jag ska prata om just nu är verktyg ut på nätet så finns det förstås massor med digitala verktyg. De flesta är gratis. Och även, men de som är gratis om du vill ha lite häftigare funktioner och lite mer säkerhet så får du betala en slant för tjänsten. Men du kan komma igång alldeles gratis och många verktyg kan du använda ja, helt gratis hur mycket, hur länge du vill. Det är bara att vissa funktioner får kosta ibland. Men... Vilka verktyg ska man välja? Jag antar att du redan nu har en del favoriter Men det finns också många verktyg du kan använda i dina studier Som det är bra att veta, bra att känna till Och det är meningen med den här lilla korta filmen Till exempel Om du ska skriva ihop med folk Till exempel att skriva en uppsats tillsammans i grupp Ni kan inte sitta bredvid varandra hela tiden ni kan jobba från era, ja, era hem eller från olika städer eller mellan Växjö och Kalmar, när som helst. Och det finns en del verktyg som underlättar detta. Det vanligaste är Google Drive som jag antar att de flesta av er all, all, all, redan använder. Där flera kan skriva på samma dokument. Den spar... senaste versionen sparas automatiskt. Alla tidigare versioner finns lagrade. Flera kan skriva samtidigt i samma dokument. Du ser alla för alla ändringar och vem som har skrivit vad. Det är ett utmärkt verktyg för att skriva tillsammans. Titanpad är lite enklare. Är, du, kan skriva en, du kan skapa en gemensam sida för gemensamma anteckningar, gemensamma anteckningar vid en föreläsning. Så kan flera skriva på anteckningsblocket och så har ni alla sparade anteckningar på samma ställe. Padlet också utmärkt verktyg, ungefär som en stor anslagstavla. Där flera kan lägga upp bilder, länkar, dokument, anteckningar med mera. Många vill samla länkar på ett ställe och dela med sig. Och här är Scoopit, Pinterest, EduClipper. Det finns många anslagstavlor där ute. Du kan skapa olika anslagstavlor och klistra fast ungefär som utklipp. Um, länkar till bra artiklar bra bilder powerpoint bildspel um, filmer Ja i princip vad som helst Och du kan dela den samlingen med dina kollegor eller med hela världen Planering Det finns förstås väldigt komplicerade och ibland dyra projektplaneringsverktyg men det finns också gratis sådana DropTask och Trello är bra exempel på verktyg som hjälper dig att planera ditt projekt eller uppsatsarbete både det individuella men även i grupper och där ni kan se till att alla vet vilka uppgifter de har, vilka deadlines som finns, skapa diskussioner och dialog kring uppgifterna med mera. Inspelning Spela in film, det börjar bli mer och mer vanligt i våra kurser. Många gånger för, ett, för en redovisning av experiment eller för labbarbete eller fältarbete. Och det finns en del väldigt enkla och um, ja, helt gratis verktyg som ni ser här. Jing, Screencastomatic, Screener. Det finns många fler. Till slut så bygger du upp din personliga lärmiljö. Alltså ett antal verktyg, webbsidor och uh, funktioner. Som du kan ha användning av för hela, ja, hela din karriär i princip Det här visar hur det ser ut hos mig Det här är ett verktyg som heter Symboloo där du kan samla dina favoritverktyg, favorita länkar och så vidare Det här ger mig tillgång till alla mina verktyg och webbplatser Från vilken maskin som helst Ganska bra att börja jobba upp En sån miljö Vill du ha mer inspiration så kan du titta på den här guiden som heter Smartare samarbete och den ligger på bibliotekets ämnesguider. Lycka till!